Živjo! Glede to, da je to moj prvi vlog na Lidlovem YouTube kanalu, se mi zdi pravilno, da se mečkano predstavim. Uh, moje ime je Aljaš, ukvarjam se s fotografijo in video produkcijo in ponovem sem se pridružil še Lidlovi ekipi Vitalnice. Torej, da gremo kar na jutrišnjo turo, torej plan je sončni vzhod na vrhu Begunščice po Y-grapi. Uh, trenutno razmere so zelo stabilne, naslednji teden pa pride to obilno sneženje, in je pač um, zadnja čas, da se izkoristi eh, takšne razmere. Uh, grapa Y uh, ni lahka, je uh, označena kot zelo zahtevno brez potje in je ne priporočam vsakomu razpok, ne začetnikom. Uh, tako da tudi za uh, takšne vspone, ki jih jaz ponovadi izbiram, priporočam uh, ustrezno šolanje in izobraževanje, zato da se pač ljudje pripravimo na takšne ture. Tako da um, ne čisto vsega posneti. Um, če je on šel gor, lahko vredem tudi jaz. To pravilo v hribih ne drži. Ok, vreme nam kaže uh, zelo uh, tako 50-50. 50%, -50. <laughs> 50 šanse je, da bo nor sončni vzhod z norimi barvami med meglo in oblaki. Vstaja pa še tista 50% šansa, da pač zna biti to ena sama megla in pač, da se sončnega vzhoda ne bo vidno. Ampak včasih treba mičkano pač razkirati in pač vidiš, kaj je. Razkirati v smislu um, vizualnega dela, ne rživljenjskih um, odločitev. <laughs> ok, nič. Zdaj pa uh, se glede kar pripraviti, opremo in počas spati, da še v, ujavim kaj spanca danes. Štiri ure spamca danes. Čau. Uuu, kaj zapira? To je megla poboj, ena na ostrel. Zdaj se sprotiš, zdaj se sprotiš, zdaj Torej, sprotiš, zdaj se sprotiš, zdaj se sprotiš, zdaj se sprotiš, zdaj se sprotiš, zdaj se sprotiš, zdaj se sprotiš, zdaj se se se se Mami, da nasmujih iti! Okay. God, there's a... There <laughs> je uspešno zaključena. Mi sva varno prispela v dolino in um, zdaj sva se odločila, da bo naredila en povzetek ture, tukaj v tem gozdičku, zaradi tega, ker uh, na parkirišču, je bilo precej pohodnikov, ki so se spravili na zelenico in je bil malo direndaj in je težko posnetili ta v tem primeru. Um, ko pridemo na vrh, si ponova prvošimo um, kakšne protinske tabelce ali pa protinski napitek Ampak danes je gor, kakor ste videli, tako pihal, tako je bilo mrzlo, da ni bilo neke hude želje po prehranjevanju. Ne? Uh, kaj pa še najbolj paše, ko prideš v dolino, je pa to, da se lahko oblečeš nazaj, odobna oblečila. In si prvošiš, potem nekaj za ali za kakorkoli. In jaz imam danes s sabo en tak zelo dober kuki In pa, kaj pa, čakaj tako, tarararam, prav drink. Kolada, tukaj nekaj. Kolada? Evo, jaz pa vanilja na jem čisto odgovarja. Top, top. Malo pošejke. Malo pošejki. Vau. Oh. Mm. Wow. Tole pa svej, da če že vzhod ni bil tako, vas upala, da bo, ne? Vsaj nagrada je dobro. Direkt živo. <laughs> Direkt O, oh, živijo! O, oh, živijo! Oh, živijo. Ej, a imate še kakšne tale proteinski napitek? A ja, ne tega? Pasel, ja, imam, torej sem imam doma. Uh, Lahko se odobimo pri meni, pa gremo še skupaj do mene in ga spit. Ok, zmenim, zvaži, poslije odobimo po pri te. Uh... No, to je tukaj, to današnja. Tore, jaz upam, da ste uživali in se vidimo čez en mesec, mrejte? Tri tedne, dva tedna, plus smo se preseneti. Čau!